Ось так виглядає промайданчик об'єкту критичної інфраструктури, котрий належить підприємству «Стептехсервіс». Жодного охоронця на території ми не побачили, обмежувальних або знаків заборони також. Тобто сюди, до відкритого входу шахтового стобуру, може потрапити будь-хто. Голова Степногірського селищної ради Ірина Кондратюк розповідає, що шахтовий комплекс нині знаходиться на балансі закритого акціонерного товариства «Стептехсервіс», засновниками якого є Донецька фірма «Візаві» та Забрійський завод «Фересплавів». Через борги підприємства на його майно накладено судовий арешт. А у 2014 році через аукціон почався розпродаж окремих об'єктів промайданчику та будівельних матеріалів приватним особам. Наразі невстановлені люди планують видалити стіл шахт металеві конструкції – тюбінг, що у подальшому може призвести до руйнування шахтних стобурів та створити передумови неконтрольованого потрапляння до водоносних горозонтів шкідливих речовин, каже Ірина Кондратюк. Те, що збираються зробити, це вже загрожує екології навколишнього середовища, це питна вода, це дійсно провалля, це попадання туди, і, і можливо, навіть і смертельні випадки будуть. Тому що коли будували стволи, у нас подвиг... ґрунт двигається, вони робили сухою заморозкою. Тобто замиражували ґрунт, потім робили оці тюбінги, а потім його розмиражували, щоб ґрунт не просів. А якщо нічого не робити, а тільки витягнути, ну це буде катастрофа. Разом зі знімальною групою Суспільного до шахти No1 спускається Володимир Пацаль, останній директор колишнього державного підприємства «Стептехсервіс», правонаступником якого є закрите акціонерне товариство. Діло в тому, що у нас шахти. Справа в тому, що у нас шахтові водоносні горизонти перетинаються із питним бучакським горизонтом води. З цього горизонту беруть воду всі населені пункти північної частини Василівського району і північної частини Оріхівського району. Для того, аби забрати ці тюбінги, то потім відразу потрібно заповнювати спеціальним ґрунтом, аби увесь цей бруд не потрапив до питних горизонтів. Хто буде за це нести відповідальність? Володимир Пацаль каже, що технологія, за котрою свого часу проводилось будівництво шахтових стовбурів, не передбачає виїмки тюбінгів. Це від адгорного діла люди, і ті люди, котрі зібрались це демонтувати. Це далекі від гірничої справи люди, і вони намагаються отримати негайну вигоду. Діаметр цього тюбінгового кріплення 10 метрів. Це броня. Коли почнуть вирізати, то деякі фрагменти почнуть вистрілювати у різні боки і можуть бути дійсно важкі наслідки. Ситуацію на шахтовому комплексі селища Степногірськ журналістам суспільного телефоном прокоментував тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту з питань цивільного захисту населення Забрізької обласної державної адміністрації Андрій Булавінов. З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації облдержадміністрації під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Шустова 23-го року проведена нарада із залученням керівників Влади, місцеві органи, місцеві влади на зазначені нараді було проведено заслуховування визначених представників щодо реального стану справ, які склався на сьогоднішній день на шахтному комплексі селищі Степнагірська. Протокольним рішенням визначені завдання відповідно функціональним позичам, а саме там вжити заходи щодо організації охорони шахтного комплексу селищі Степногірського Сілю. Мування правоохоронних органів та контролюючих органів стосовно осіб, які мають намір проводити роботи з демонтажу будівельних конструкцій на, на промайданчику шахтного комплексу з порушенням вимог законодавства у сфері охорони санітарної, техногенної екологічної пожежної без. Також, за словами Андрія Булавінова, профільним службам доручили провести моніторингові дослідження якості води підземних джерел у районі шахтового комплексу та запропонувати конкретні пропозиції щодо вирішення ситуації, що склалася. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.